Задимлення над містом немає, але чутно було в різних районах міста три добрих вибухи, за попередньою інформацією працює ППО але на жаль в області є влучання в критичну інфраструктуру через це в більшої частини міста зникло зараз світло і сьогодні за інформацією буде декілька хвиль і зараз остання хвиля пролітає Тернопільську область знову в бік Львова Я думаю що таких буде сьогодні багато і крім того ми бачимо що Ракети летять в різному напрямку, як повідомляють різні телеграм-канали в сторону і Франківська, і в сусідніх містечок, але потім в останній момент вони перенаправляються, тому що це керовані ракети, перенаправляються в сторону Львова. І сьогодні якраз ворог вирішив неспокійно зробити не тільки по всій Україні, а й добратись до надійного тила міста Львів. Працює ППО досить вдало вже багато на території області було збито за сьогоднішній ранок ракет але ще раз наголошуємо що всі мають залишатися в укриттях в місті ніяких вибухів не було е, давав інформацію міський голова про якісь вибухи у Львові ніяких вибухів у Львові не було е, це працювало ППО а в області все-таки приліт є насправді і зараз ракети також на підльоті до Львова тому обов'язково треба залишатися в недійних місцях Андріане, ви напередодні коли ще не було відомо про цей ракетний обстріл говорили про те що у Львові може бути повний блекаут після цих ударів це вже напевно більша вірогідність такого Ну Львів до того готувався з весни це і ОСББ закуповувало і так звані буржуйки і твердопаливні котли і всі запасались такі ОСББ і Жеки, запасались запасом деревини Стільки генераторів, скільки у Львові, напевно, в центральній частині міста, коли йде відключення світла, просто все гудить, все на генераторах Я думаю, що Львів, однозначно, що після сьогоднішнього ну, є інформація, що все-таки приліт Є сьогодні в області, якраз по структурі, критичній інфраструктурі, яка пов'язана з освітленням Надію, що наші чудеса, які роблять спеціалісти в тій галузі, дуже швидко її будуть ремонтувати і відновлювати електропостачання але Львів готується вже більше як півроку розуміючи що це такий волонтерський найбільший хаб світу, світі, як ми вже зараз знаємо, який, без якого дуже важко буде фронту, без якого важко буде без надійного тилу. Тому така кількість генераторів, яка заїхала в Львівську область, у Львів, я думаю, що ми зможемо протриматися і зможемо вистояти достойну цю зиму, підтримуючи Збройним силам України і пришвидшуючи нашу перемогу. Виглядає на те, з ваших власних слів, що Львів цього разу у нас, зараз відбувається одна з найбільших атак за весь час, понад 120 ракет, про це пише Михайло Подоляк, радник Офісу Президента, інший радник Офісу Президента. Рістович ще про те, що може бути 2-3 хвилі. Ми так розуміємо, що зараз друга розпочалася і може бути ще навіть одна. Тобто Львів став однією з основних цілей цієї атаки. Чому так? Ну, тому що Москалі, напевно, не можуть заспокоїтися як у Львові, починають святкувати Різдво, як у Львові стрівають колядки, як Львів впевнений надійний тил Збройних сил України робить все для фронту і все для перемоги і декілька хвиль які ми вже сьогодні фіксували я думаю вони далеко не останні сьогодні я думаю що ну вже вже показують результати що Збройні сили України покажуть найкращий результат по збитих і безпілотниках і ракетах які летіли на на, на територію України тому ми продовжуємо всі робити свою справу віримо в Збройні сили України і разом з ним віримо в Бога молимося і впевнені наші перемозі ми спокійні зараз ще з'являється така інформація в мене що на жаль, в місті після все-таки потрапляння в критичну інфраструктуру в області, більше 95% міста знеструмлено і також є прильоти по критичній інфраструктурі в сусідніх областях. Тому я думаю, що світлом якийсь період часу в місті і області буде досить складна ситуація. Тому я застерігає львівян все-таки залишатися в укриттях і надіємося віримо що мають заряжені вже пауербанер